اور کے جو ہے نا تودر بلاک تو بوائز ویلکم بیک ہو گیا اب سب لوگ اندر بلاک کے اندر تو آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں واک اینٹ ہمارا تھوڑا کام ہے اور بڑی ایمرجنسی ہے یہاں سے ہم لوگوں نے تھوڑے سے کباب لے کے جانے کیونکہ یہاں کی چیزیں کافی مشہور ہیں پشاور کی کھانے پینے کے حوالے سے نا ہم لوگوں نے تھوڑے سے سکھ کباب لے کے جانے ہاں بڑی رش ہے یار ٹھیک تھوڑے سے کباب لے کے جانے تو سب سے پہلے کباب پکڑتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں اپنی مم کو کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ لے لیے سیکھ کباب دکھا نہیں سکے آپ لوگوں کو آ بہت زیادہ رش تھی ابھی جاتے ہیں تھوڑے چھولے لینے چھولے لینے ہمارا بات چیت بھائی بڑے شوق سے کھاتا ہے چھولے لے کے اس کے بعد نکلتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کی کال یہ تو گائی سین کچھ ایسا ہم لوگوں نے چھولے لے لیے ابھی چلتے ہیں اے ایم تھوڑے پیسے نکالتے ہیں اور پھر جاتے ہیں یہ تو گائیز آ ہم لوگ اے ایم اے ایم سے سب سے پہلے کو کر لیتے ہیں کرنے کے بعد ہمارے تھوڑا اور بھی ختم تھا دوسرے والے میں ہیں تھوڑے ادھر سے پکڑ لیتے ہیں جی تو گائے اے ٹی ایم کا پروسیس جو ہے وہ فل اینڈ فائنل ہو گیا ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے جتنے پیسے ہمیں چاہیے تھے وہ ہمیں مل چکے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں بیک ہینڈ کی طرف تو انجوائے کریں ہمارے بلاگس کو آنے والے جتنے بھی ہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو چلیے فائنلی گائز ہم لوگ لینڈ ہو چکے ہیں دبئی سے سیدھا یوروپ یوروپ آ گئے ابھی کچھ ہی دیر میں ہم لوگ جب میں خزر بھائی کے پاس ہوں گے ان کو جوائن کرتے ہیں پھر ان تو گائز اگر آپ لوگوں کو جو ہے نا کھانا وانا پکوانا ہو تو آپ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن پہ میں اپنے نمبر دے دوں گی میں بہت اچھا کم کی ہوں کٹائی مجھے بنانے کی آ جی میں اور خیجر بھائی کا بھی کچھ سین ایسا ہے کہ ان کو ہم نے بولا ہے یار آپ کے بال بہت بڑے ہوئے تھوڑے سے اپنے بال کٹنگ کرا لیں کہتے بھائی پیسے نہیں ہے میں نے کہا یوٹیوب سے آ رہی ہے یا یار پیچھے کی کیا ٹینشن ہے یہ بھی ایک بڑے یوٹیوبر ان کے چینل کا لنک آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیتا ہوں اس میں بھی فی الحال ایک فرسٹ بلاگ ہی ہے اور بلاگ بھی ایسا بلاگ اس کے آگے ٹلے ٹلے ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے بندہ کو بنا لیتا ہے اس بندہ بنا لیتا ہے اور ابھی کچھ سین ایسا ہے کہ جاتے ہیں پہلے اس کی کٹنگ اس کی کٹنگ کراتے ہیں اور اس کے بعد علی خیال کرے دو تو ہو گئے کہ آگے کیا ہوگا سارا دن ایسے ہی گزر گیا دھوپ بہت تیز ہے ندی ایک اور بات جو ہے سامنے آئی ہے پتلا ہو گیا کہ یہ کتنے پتلے ہو گئے ایسا ہوا نا کہ پیچھے آ تھا دو مہینے پہلے میں نے ڈائی چھوڑ دیتی میں بہت بیمار ہو گیا تھا بیمار ہونے کے بعد پھر ان کا یہ حال ہو گیا لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہو گیا پھر بیچ میں رمضان میں تھے پکوڑے سموسے چاٹ گلپے بریانی گڑائی, یہ سارا مال جب جاتا ہے نا. تو, کل جب میں نے ویٹ چیک تو میرا وزن تھا ایک سو چوبیس ایک سو چوبیس میں سو پہ آیا تھا ننانوے پہ آیا تھا اور اب میرا الحمد وزن تھا ہو گیا تھا دو سو پانچ है है के को और नहा थी क्या करते तो मैंने बोला इसको गंजा कर दो بھائی کے تک گنجے نہیں کرنے بھائی کا خیال تھوڑا سا کرے گا فضر بھائی کا دیکھنے جتنے کٹ جی بات اتنا اچھا ہے جس کے آپ کو نیو لک دیتے ہیں اس کے بعد پچھلا بلاگ دیکھیں اور اس کے بعد اس کو دیکھیں خوبصورت ڈولی ڈولی فیشن لگ رہے ہو صحیح ڈولی فیشن لگ رہے ہو صحیح کہہ رہا ہوں میں کیسا لگا ہوں بھائی پک مف میں نے بنا لیا ہے خیزر بھائی کو دیکھیں ذرا چانجے ہو گیا اب اچھا ابھی جو میرا جو آداب لاکھ جو میں نے پیچھے جو ہے نا وہ بنایا ہے وہ ذرا آپ جا کے چیک کرو اس میں خیزر بھائی کیسا لگ رہا ہے اور ابھی کیسا لگ رہا ہے ڈفرینس آپ خود چیک کر لیں اور خاتم انہوں نے میرے سے کاپی کی ہے ورنہ یہ شیف کرتے ہوتے ہیں شیف ہو لے انکل ہیں یہ تو بس دھوپ بہت زیادہ ہے پھر نہ ٹرنے کا کوئی نہیں بن رہا ابھی جاتے ہیں کہ سر گاڑی تم لوگوں کی ٹھیک ہے گاڑی ہے سر کام کرانا گاڑی میں کام کرانا ہے گاڑی بھی خراب ہوئی ہوئی ہے یار چل سر کچھ اور پکڑتے ہیں اور کچھ ایسا کہ برف کھاتے ہیں ہم یہ بھائی بنا کے دے رہے گا گھڑ والا بنا اور پیاز بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور دیکھیں دھوپ کتنی زیادہ ہے جلدی جلدی بنانے یار بھائی موتیا کھا کے اس ان کے ساتھ ادھر جاتے ہیں جی تو فائنلی ہم ہمارے خزر بھائی بھی گھر آ گئے ہم بھی آ باہر بہت زیادہ اللہ گلا تھی زیادہ پھر بھی نہیں سکے کدھر بھی نکل ہی نہیں سکے کیونکہ آج آپ کو پتہ بھی ہے کہ نو مئی کو کیا ہوا ہے عمران خان کو گرفتار کیا باہر ہے باہر بہت زیادہ اللہ گلا ہے کیمپ کے اندر بھی نہیں جا سکتے باہر بھی نہیں جا سکتے رش ہیں لوگ ہیں تو بس آپ ہمیں سپورٹ کریں لائک کریں دیکھتے ہیں کل کا کیا پروگرام ہے صبح اٹھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ نیہ کے ساتھ کل آپ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ ملے گا اوک کا پھر